مين البيج بوس على حياتك؟ مين اللي عم بيتحكم بمصيرك ومسار مستقبلك؟ إذا كان جوابك حدا تاني غيرك معناتها أنت حتكون الخسران. بعرف يمكن تلاقي مليون عذر لتبرر وضعك، ومليون حجة لتقنع حالك أنك مش قادر تستلم زمام الأمور، بس اسمح لي أقول أنك على الأرجح أنت الغلطان، عندك كل القدرة أنك تغير الوضع اللي أنت فيه. بمجرد ما تبلش تشتغل على حالك خد قرار تبلش تحط ايدك على كل الامور اللي قادر تتحكم فيها وساعتها بس رح تشوف بعيونك انه في اشيا كتير رح تتحسن تحكم بحياتك وعيشها صح